بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في ثلاثة أيام فقط أخي الحبيب كيف تجدد نظام مناعتك بالكامل هذه ليست مزحة هذه حقيقة علمية تحدثنا عنها واليوم أود أن أفصل بلغة الحقائق العلمية كيف أن الصيام يطور وينظم ويجدد وينشط نظام المناعة لدى الإنسان نظام المناعة أيها الأحبة هو أهم جزء في الإنسان لأنه بدون مناعة تموت أي بكتيريا مهما كان هناك مليارات الأنواع من البكتيريا تعيش أصلا في في أمعائنا وفي أجسامنا ومن حولنا فأي نوع من أنواع البكتيريا مؤذي أو ضار يمكن أن يدمر الإنسان ويقتله إذا اختل نظام المناعة وكلنا نذكر الفطر الأسود الفطر الأسود هو موجود من حولنا في البيئة هذا العفن موجود ولكن يعني حقيقة عندما أصيب بعض الأشخاص بوباء كورونا أو فيروس كورونا ما الذي حصل؟ الذي حصل أن نظام المناعة لديهم انهار تماما فأصبح هذا الفطر يشكل خطرا كبيرا وينتشر بصورة مرعبة ويدمر الجسم ويقتله اليوم لذلك نظام المناعة مهم جدا أهم نظام في الجسد اليوم سنتحدث عن هذه الحقيقة العلمية أولاً النبي عليه الصلاة والسلام دعوني أبدأ بحديث النبي عندما قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر يعني ماذا يعني أن نصوم ثلاثة أيام من كل شهر مبدئياً يمكن أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام وعدنا بأن الحسنة بعشر أمثالها والله تبارك وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وإذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فالحسنة بعشرة أمثالها، أضرب هذا العدد ثلاثة ضرب عشرة يعطيك ثلاثين. 30 يوم يعني أيام الشهر. فإذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فكأنك ما فكأنما صمت الدهر. كأنما صمت الشهر كله. وبالتالي هذا يعني لو تكرر فيكون مثل صيام الدهر أنا لدي هنا بحث علمي أيها الأحبة دعوني أتأمل معكم يقول آه هنا أيها الأحبة اقرأوا معي طبعا هنا آه صيام ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام يمكن أن يجدد نظام المناعة الداخلي. وهذه دراسه علميه وجدت هذا الامر اذا يمكن للصيام ثلاثه ايام تجديد النظام او اعاده توليد نظام مناعه جديد اعاده ريجينريت اعاده توليد نظام مناعه جديد سبحان الله طيب كيف يحدث ذلك دعونا نتامل ايها الأحبة. الجامعه التي قامت بالدراسه هي جامعه جنوب كاليفورنيا U.S.C قامت بدراسة غريبة من نوعها للبحث عن أفضل نظام لتجديد النظام المناعي أو الجهاز المناعي لدى الإنسان وجعله أكثر قوة وكفاءة المفاجأة كانت بصيام ثلاثة أيام متتالية الدراسة استمرت ستة أشهر حيث وجد العلماء بنهايتها أن الجسم قضى على السموم المتراكمة إذاً الصيام لثلاثة أيام متتالية يقضي على السموم المتراكمة هذا رقم واحد والخلايا التالفة أيضا يقضي عليها هذا رقم اثنان طبعا هنا رقم اثنان الخلايا التالفة وأصبح النظام المناعي أكثر كفاءة وفاعلية في مواجهة الفيروسات. طيب البروفيسور فولتر لونجو طبعا يقول في بحث أو في دراسة منشورة قبل السنوات وهذه الدراسة هنا أمامكم أنا يعني وضعت صورة عنها وهنا سنتحدث عن الترجمة خلال ثلاثة أيام من الصيام المتتالي وعندما يتضور جسدك جوعا. دققوا على هذه العباره ايها الاحبه عندما يتضور جسدك جوعا لا تحزن ولا تقلق ولا تكتئب عندما تجوع لان الجوع يعني ان هناك حدثا مهما يحدث عندما يتضور جسدك جوعا فانه يعطي الاذن للقضاء على الخلايا الهارمه والمتضرره والتالفه نحن في اجسامنا بشكل عام ايها الاحبه الكثير من الخلايا تسمى الخلايا الشاذة خلايا هارمة خلايا تضررت خلايا تلفت هارمت إلى آخره فيقضي على هذه الخلايا ويبدأ بإنتاج خلايا دم بيضاء أكثر نشاطا دقيقوا معي وأكثر قدرة على مواجهة الفيروسات فعندما يبدأ الجسم بالصيام يقل عدد الخلايا المناعية في الجسم بشكل مفاجئ وبمجرد إعادة التغذية تبدأ الخلايا المناعية بالتشكل من جديد سبحان الله يعني هذا الأمر عجيب جدا طيب عندما تجوع خلايا جسمك تصبح هذه الخلايا أكثر مقاومة للإجهاد إذا هنا دقيقوا معي أيها الأحبة وأطول عمرا إذا تصبح أطول عمرا. يعني شيء عجيب. إذا نحن عندما نجوع هذه ظاهرة صحية إيجابية تجعل الخلايا أكثر مقاومة للعوامل المختلفة والإجهادات وتتحمل الإجهادات أكثر وبخاصة في هذا العصر نحن نعاني من ضغوط كثيرة. وتجعل الخلية أطول عمرا. إذا الصيام يطيل عمر الخلية. البروفيسور لونجو أيها الأحبة يتابع ويقول الصيام لثلاثة أيام يعطي الجسد الإشارة للبدء بتجديد الخلايا الجذعية وهي من أهم الخلايا في الجسم طيب ما هي هذه الخلايا الجذعية أيها الأحبة الخلايا الجذعية هي الخلايا التي يخلق منها الجنين خلايا عجيبة جدا جنينية أو جذعية آه هي التي يخلق منها الجنين فنفس الخلية الجذعية تتطور إلى خلية أذن أو خلية خلية عين أو خلية قلب أو خلية عصبية في الدماغ أو غير ذلك فهي خلايا نشطة وفعالة جدا ومهمة بالنسبة للإنسان ومهمة بالنسبة للنظام المناعي إذا هذه الخلايا تتجدد ويتم بناء نظام مناعة كامل وخلال ماذا ثلاثة أيام فقط هذا القول للبروفيسور للبروفيسور لونجو طبعا خلال هذه الأيام الثلاثة أيها الأحبة يتم التخلص من أجزاء من أجزاء النظام القديم المتضررة والضعيفة إذا هناك النظام المناعي سبحان الله مثل الآلة الميكانيكية مثل السيارة هناك أجزاء تتلف واجزاء، فالصيام هو عملية صيانة يتخلص منها الجسم من أجزاء النظام القديم المتضرر الضعيف ويتم إنتاج نظام مناعي أكثر قدرة على تمييز الفيروسات والتخلص منها بكفاءة عالية. سبحان الله. خلال الأيام الثلاثة طبعاً هنا يتم التخلص من أجزاء النظام القديم ويتم إنتاج نظام جديد طيب السؤال هنا ما هي أفضل طريقة للصيام هذه الأيام الثلاثة؟ دراسة حديثة حديثة لجامعة الينويز هنا في شيكاغو نشرت في مجلة نوتريجين أند هيلثي إيجينج عام 2018 وجدت أن طريقة 16 8 هنا أيها الأحبة 16 8 يعني اليوم 24 تصوم 16 ساعة وتفطر ثماني ساعات والنتيجة أنك تجوع جسدك لمدة 16 ساعة وثماني ساعات كل ما شئت فهذه الطريقة لها فعالية عالية على أجهزة الجسد وأكثر سهولة وقبولا من بقية الطرق طبعا هنا صيام 16 ساعة أيها الأحبة وافطرت من ساعات هذه الطريقة شبيهة جدا بالصيام الاسلامي حيث نحن نصوم تقريبا أكثر من 12 ساعة 13 ساعة أحيانا 18 ساعة يعني وسطيا 16 ساعة نصومها بالفعل ونصوم لمدة 30 يوم وليس ثلاثة أيام انتبهوا يعني هنا هنا صيام رمضان لمدة 30 يوم شيء رائع جدا الآن ماذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ طبعا النبي لم يغفل عن مثل هذا هذه الحقائق لقد أمر النبي بصيام هذه الأيام ورغب بها قال صيام ثلاثة أيام من كل شهر ماذا؟ صيام الدهر ما هي الأيام؟ هي أيام البيض صبيحة ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر وخمسة عشر صبيحة ثلاثة عشر وأربعة عشر و 10 اذا هذا الحديث ايها الاحبه وضح لنا لماذا يجب ان نصوم ثلاثه ايام من كل شهر وبالتالي صيام رمضان مهم جدا لانه تجديد كامل لنظام المناعه لانه يعني ان نصوم بحدود 30 يوما هنا ايها الاحبه يبقى السؤال كيف علم نبينا الكريم قبل اكثر من 1400 سنه بأهمية هذا النظام في الصيام ولماذا يتحدث عن حقائق طبية لم تكتشف إلا في القرن الحادي والعشرين والله إن هذه الدراسة لتشهد بصدق الإسلام وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام لذلك أيها الأحبة أنا أقول دائما يعني آه النبي لم يأمرنا بشيء إلا كان فيه النفع فيه فوائد عاجلة لك أيها الإنسان يعني حتى أيها الملحد إذا طبقت صيام ثلاثة أيام من كل شهر وامتنعت بحدود 16 ساعة عن الطعام والشراب كما يقول الباحثون في الجامعات الغربية فإنك ستحصل على نظام مناعي جديد وهو مطبق لدى غير المسلمين فكيف بنا نحن المسلمين وقد أمرنا النبي بهذا الصيام وأمرنا الله بصيام شهر رمضان يعني الإنسان يستمتع أيها الأحبة يعني أنا أنا شخصيا بعد أن قرأت هذه الدراسة أصبحت لا أمل ولا يعني أتعب ولا أكره الجوع، بالعكس الجوع بالعكس الجوع شيء جيد يجعل يجعل جسدك يقضي على الخلايا الهارمة والتالفة والشاذة وخلايا الالتهاب أخي الحبيب التهاب الصدر وأي التهاب آخر هي خلايا شاذة لذلك الصيام يقضي عليها وأختم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أحبه كثيرا وأحب أن تحفظه أيها الأحبة من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عام أنتم بخير والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة